Boas estresadas! Somos Santiago e Alberto e estamos un día máis que a nosa sección non se estresen. Na no vídeo de hoxe imos a falar de Hildegar Rodríguez Carbateira e da Liga Española da Reforma Sexual, que estaba dentro da Liga da Reforma Sexual creada en 1928 e que tiña dez exectivos, entre os que estaban a liberación da briga conyugal, o uso de métodos anticonceptivos para controlar a natalidade e a protección de las solteiras e as súas criantes. O que se pretendía era demostrar a infelicidade que producía a moral sexual da época nas mulleres e tratar de sustituíla por unha nova que cumplísse os objetivos da Liga de Reforma Sexual. En España, a Liga de Reforma Sexual foi creada en 1932 e esta sección estaba presidida por Gregorio Marañón, sin embargo, hai que decir que a sección española era moi conservadora, incluso non incluía a homosexualidade dentro dos seus obxectivos. De de Hildegard, muller nacida en Madrid en 1914, consideraba un, tra un trastorno psiquiátrico que se convertira nunha praga. Sabías que o seu compañero Havelock, o precursor da sexología, apodaba a vixe vermella? Bueno, xa te imaginarás o porqué de Vermella, por a ideoloxía e o de Virxe, pois en fin. Que o máis importante é que con tan xo 19 anos publicou 14 obras. Destas 14 obras, a maioría tratan sobre sexoloxía e feminismo. Recordemos que Hildegard viviu durante a Segunda República na primeira ola do feminismo. Algúnas destas obras chamanse La reverdía sexual de la juventud, sexo e amor, métodos para evitar el embarazo, o problema sexual tratado por unha moxer española o profilaxis anticoncepcional. Algúnas delas podedes lêlas nun enlace que vos deixaremos na caixa de información. Ademais, escribiu a monografía La revolución sexual, na que vendeu oito mil copias na primeira semana. No 31 expuxo na revista crónica a súa perspectiva feminista que pasaba por tomar conciencia das desigualdades raciais. No 32 Precorreu o Estado español explicando a reforma legislativa en torno ao problema sexual, a que falaba sobre educación sexual, socialismo, anticonceptivos e sobre as ITSs. Tambén organizou os Estatutos da Liga e elaborou os primeiros números da revista Sexos. Defendeu o libre aborto, a anticoncepción, a liberación sexual da moller e foi unha das voces do abolicionismo. De feito, o precoñía que se multase o proxeneta e non as prostitutas. Incluso propuxo que existise un delito contra os contagios de enfermidades venéreas, as ITSs, con multas e incluso penas de cárcere. Ademais, pedía ás institucións que nas escolas se impartís a educación sexual. Pff, vamos, como en día. Tras o asesinato de Hildegard, en 1933, a Liga Española pola reforma sexual, entrou en declive e de feito, tras o comezo da Guerra Civil, del lugar a su fin. Un feito anecdótico é que durante a posguerra xeras unha muller rebelde por non querer facer as tarefas do fogar usábamos o seu nome para chamarte respectivamente Vamos, que xe decían que eras unha gildegal. E ante aquí o vídeo, esperamos que vos gustase. En coño caso, dadle a like e suscribídevos.